Som innbygger i dagens samfunn så legger vi fra oss mye informasjon, for exempel når vi bruker sosiale medier. Vad er det vi ska tenke på, Tom, i forhold til den informasjonen vi sprer i vår daglige bruk? Ja, her er det väldigt veldig viktig at vi skal ikke bli paranoid helt og ikke dele noen ting. Altså, sosiale medier har mange veldig fornuftige bruksområder, absolutt. Men det kan være likevel veldig lurt å tenke lite litt av vad man sprer og, og hva det kan benyttes til. Vi legger igjen veldig mange spor, altså tenk når vi er på reise for eksempel, hvor mye vi poster på Facebook og i andre medier om hvor vi er, når vi er der, vad vi opplever og hva vi tänker om det. Og disse sporene, mange tänker at dette er ikke så farlig fordi det er ikke så stor sannsynlighet for at noen får tilgang til den information som ligger der. Andre tenker at nei, men det er jo ikke så farlig med innbrudd hjemme hos mig det er stort sett det man spesielt forbinder med ferie og hvor man er Men vi legger en ganske mye, og det kan brukes til mye forskjellig. Sånn som i Facebook så forteller vi hele tiden om vi er på en maskin eller ikke, gjennom at vi har dette lille grønne ikonet ved siden om vi er aktive eller ikke. Når var vi sist på maskinen? Når vi legger ut en post, så står det veldig ofte hvor er vi hen når vi legger ut den posten. Og i 99% av tilfellene så er ikke dette kritisk informasjon, men det kan være det. Noe av informasjon kan jo lett brukes til utpressing, hvis det er noe litt mer sensitivt som var delt med noen få mennesker. For eksempel en snap som var sendt til bare noen få utvalgte, der man har en litt uformel doner og kanskje forteller ting som ikke alle bør vite om. Det kan også være at hvis vi kommer på a så kan noen hvite løgner vi har gå i vasken, eller det kan være informasjon vi har fortalt om andre kolleger, elever, hvem som helst, som, som absolutt ikke bør komme ut. Du kan lage uheldige situasjoner hvis flere får vite om detta her. Men kanske den største faren av alt er jo dette at den informasjonen vi publiserer kan brukes til svindler. Det at vi har vært på en reise for eksempel, hvis noen klarer å få tilgang til det, noen av disse svindlerne, kan du bruke det til å spille inn i veldig mange svindler med å sy en sted i tidsperioden du har vært. Og som vi hadde også i introduksjon til dette kurset, når vi får denne personlig inn i svindler, det blir så vanskelig å oppdage at det er en svindler. Vi tror så lett på det fordi det er så mange ting som stemmer. Og tenk bare hva vi har på våre sosiale medier åpent med, med grupper vi er med i, med profiler vi har, venner vi har. Også det som ligger åpen for våre venner med alle informasjoner om vad vi gjør, hvor vi jobber, alt vi har tänkt og gjort, siden vi har likt, siden vi har delt, alt vi har vært med på, arrangementer. Det er så otrolig information som mye informasjon, mye information som ligger samlet der ute. Og det gjelder jo selvsagt ikke bare Facebook, det gjelder jo alt vi gjør på Instagram som er ofte er helt åpent, hva vi gör på Snapchat og også hva vi gjør i andre medier på nett. Men hvordan kan disse tingene komme på vei da? Ja, det er også her som er litt viktig å tenke, for vi tänker jo alltid at vi deler ett med et lukke publikum. Altså sender vi en snapshot så er vi ofte valt noen venner eller de som har oss som kontakt som får se det. I Facebook så er det jo også våre da kanskje 700 venner som får vite det vi legger ut. Og det er ganske vanskelig når vi liksom sitter på vår side av skjermen og tenker til hvor mange er det faktisk som får den informasjonen, og vem er det som får den. Um, har vi da for eksempel 700 venner på Facebook, så er jo dette faktisk ja, cirka to store kinosaler fulle av mennesker. Og noen av de kan jo tenke seg å interesse av den informasjonen, og de ikke på at var der. Kanske vi sier noe dritt om jobben da vi arbeider, og vi tänker ikke over at vi har kolleger på, på liste. Kanske vi forteller noe om, hvis vi jobber som lærer, sånn som jeg for eksempel, forteller noe om noen studenter noe vi har och kanske har foreldre eller studenter som, som kontakter på liste, som får denne informasjonen når vi har tenkt over det. Så det er viktig å være klar over hvem er mottagerne. Et annet poeng, som er superviktig å klar over, er jo vilken sikkerhet er det hos oss og hos mottakeren. Og igjen kommer vi tilbake til dette med passord, at visst vårt passord er på avveie, så kan jo noen logge ned vår Facebook-konto eller vår Snapchat-konto eller Instagram-konto og få se alt det vi har sendt, både postet på Facebook eller sendt som private meldinger til noen. Og så kommer det viktige poenget. Snu dette rundt. Tänk at vi har 700 venner. Vad er ikke sannsynligheten for at en av disse vennene våre har fått sitt passord på avveie? Og hvis en av vennene våre har fått passord på avveie, så betyr det at noen kan se på vår information, se på våre meldinger gjennom denne vennens konto. Og sannsynligheten for at noen av alle våre kontakter har dette på avveie er jo mildt sagt stor. Um, vi har også vurderer litt å tenke over at det kan oppstå feil i tjenestene. Det kan være sånn at en eller gang så rakner sikkerheten hos Facebook, den blir hacket eller noen tekniske problemer oppstår som gjør at informasjonen kommer på avvei, blir lagt ut for noen får tilgang til mer informasjon enn de skulle. Dette har skjedd mange ganger oppover historien gjennom sånne tjenester og kommer til å skje igjen. Og som sagt, den hackingen også, noen kan få tilgang til vår informasjon uten å gå gjennom kontoene våre, men gjennom tjenesten hvis det finns sikre resultater. Og det siste poenget vi kanskje bør tenke over er, vad gjør mottagerne med den dataen vi har? Selv om vi i Facebook har sagt at mottageren bare skal være våre venner, hvordan vet du at ingen av våre venner tar et skjermbilde av här og sprer videre? At de lagrer ned bilder, att de kopierer text och deler det med sine vänner igjen? For selv om Facebook hindrer at noen deler posten direkte, eller att Snapchat hindrer at noen deler snap direkte, så kan jo noen ta kopier av här. Och så selv med sånne mekanismer som ligger i Snapchat, att man ikke ska kunne ta kopier uten å varsle, Viktig å tenke på, hvis noen skulle ta kopi, hva gjør man da? Noen kanskje sier at du tok en kopi av snappen, så sier de ja, det ble en feil, jeg kom borti-knappen, men jeg har slettet den nå. Hvordan kan vi vite at de har gjort det? Og sånn som i Facebook, hvordan kan vi vite at ingen lagrer den informasjonen og deler den videre? Veldig viktig poeng å tenke over. Så informasjonen vi deler kan komme til alle, både i sosiale medier, men det gjelder jo vel så gjerne mail. Altså mail vi sender, hvis noen får tilgang til vår mailkonto, eller mottagernes mailkonto, med det ene passordet som sikrer dette, kan de få tilgang til å se mail som har gått mellom oss. Men jag hört Tom, at det er vi forbrukerne som ofte er produkter, altså de som eger kunskapen om forbrukeren, den kommer til å vinne store i fremtiden. Vi hørte under presidentvalget når Donald Trump ble valgt om denne Cambridge analytica skandal. Er vi eh, produktet, eller er det vi som er tjenesten, eller hvordan blir nå dette her når vi bruker sosiale medier? Ja, det, det er jo viktig også å tenke på dette. Eh, bedriftene, de som drifter disse tjenestene som ja. gir oss gratis da, alt vi måtte ønske oss, tenk dere hvor mye det koster å holde Facebook-velike, Google, alle de tjenestene rundt, de tjener jo penger på ett eller annet. Og det de tjener penger på er jo informasjon om oss. Og som du er inne på, er altså, det veldig viktig å tenke at vi er, produkt, vi er ikke kunden til disse tjenestene. Vi er produkter de selger til sine kunder. Og kundene til det er annonsørene. Så vår information kan jo også komme på avveie ved at de deler det med andre. Og som du nevnte, den Cambridge Analytica-skandalen, der hadde jo Facebook delt forholdsvis mye informasjon om oss med et eksternt selskap. Og det er helt en balansegang mellom vad de kan dele, og kunder synes er greit. Og det er viktig å tenke over disse lisensavtalene som vi ingår når, når vi tar i bruk tjenestene av disse avtaletekstene. Veldig ofte der står det jo alle de rettighetene disse selskapene har, og det er ikke rent få på at det material vi lägger ut i tjenestene, også lokket, er som regel tjenestene sine, sin egnom etterpå. Altså vi har selskapet oppavsrettet det, men de kan bruke det vad de vill. De gjør det jo i stor grad sånn direkte ved at bilder du lägger ut på din private profil kommer på reklamekampanjer eller noe lignende. Men i det skjulte ved å dele på mot annonsører for eksempel, er det viktig å tenke på. Og når først en informasjonen samles så blir delt med någon andre, kanske vi på tjenesten i seg selv, men når det blir delt med andre vi ikke engang vet hvem det så kan jo den informasjonen komme veldig lett på avveien. Det du har regissert nå er jo stor utfordring, tenker jeg, i forhold til mange folks private bruk. Men hva kan vi gjøre da for å beskytte oss? Ja, som jeg sa innledningsvis, det er viktig å ikke bli paranoid på dette her. Altså, og så er det mange fordeler med å bruke alle disse tjenestene og dele informasjon. Det, det gir mye ekstra, kanskje ikke akkurat å dele hva vi spiste til middag i går, men altså det å være med på sosiale arrangementer, eventer, få vite om ting, være med i grupper, abonnere på nyheter fra bedrifter, det kan gi oss mye. Men det er viktig å tenke etter i hvert fall den informasjonen vi deler ut, og kanskje spesielt i det i den settingen som jeg nevnte tidligere med i forhold til svindler, at når informasjon og det kommer en e-post med noe vi har delt, så ikke tänker at det er bare jeg som visste dette her og mine 700 følgere på Facebook, men at andre av oss kan bruke det i svindler mot oss. Så man må gjøre en vurdering av hvem er det som kan lese informasjonen potensielt, og vad kan de bruke den til. Og som jeg sa, det er nok at noen får tilgang til et passord til en av våre mottagere, av informasjonen, kanskje en av våre mange hundre venner på Facebook, så har i princip alle tilgang. Og derfor så er det veldig viktig å tenke ikke bare hvem, hvem er det som ser informasjonen vi deler, men hvem er det som kan se informasjonen vi deler. Og for å gjøre det veldig enkelt, vi bør tenke her at alle kan se informasjonen vi deler potensielt. Ikke nødvendigvis bestandig, men i Teoretisk sett så må vi ta hensyn til det når vi deler ut noe, at alle kan bli lesere av dette. Så hvis det er noe som ikke, altså er det litt pinlig om det legges ut og blir tilgjengelig for alle, helt grejt men er det som er kritisk, så bør vi ikke dele den informasjonen i sånne type tjenester. Veldig, veldig viktig å tenke på det, for når det først har delt så har jo skaden allerede skjedd. Så tenk over målgruppen til å være alle, selvsagt bør man begrense mest mulig først for å få det til å være en målgruppe vi ønsker skal se si det, men i prinsipp bør alle være målgruppen for det vi leser, eller legger ut, og hvis ikke vi tåler at alle kan bli lesere, ikke legg det ut på den måten. Det andre vi bør tenke på er at du aldrig skal stole på tjenestene fullt og helt. Så selv vi kan sette innstillingen for hvor privat dette skal være og at kun mottager skal få se det, hvor mange sekunder en snap skal vises, så kan det være både feil og ekstra funksjonalitet i tjenesten som gör at dette her ikke blir lov, eller holdt disse, disse sikkerhetstiltak som blir, blir lov der. Vi må heller ikke stole for mye på mottagerne du vet aldrig vem som kan vise bort en melding, eller lagre den ned, eller videreformidle den, enten direkte eller bare fortelle om vad de har sett eller lest. Og, og det kan fort spre seg videre, informasjonen. Så selv liksom, private meldinger som ikke blir hacket på noen måte, kan jo noen fortelle at «Vet du hva den personen fortalte mig i går via Messenger?» Det og det. Um, og det siste poenget som er väldigt viktig er at vi må huske på, på nett er vi aldrig anonyme. Det kan veldig godt virke som vi gjør det. Det er veldig lett å få den følelsen når vi sitter liksom bak en land kanskje en anonym tjeneste eller vi sitter bak vår skjerm og og tenker at nå er det ingen som vet at det er jeg som skriver denne dette innlegget på en land debattforum eller en kommentar på en nyhetssak eller legger ut et bilde under ett litt kryptisk brukernamn på en land profil. Men stort sett så er det så sånn at vi aldrig kan tänka at vi er anonyme. Det finns så mange måter å spore ting til oss, at handlingen vi gjør må vi anse å være offentlige etterhvert. Og som et siste råd, altså, alt dette her må vi tänka over hele tiden, og det er mye av vi ikke får gjort så mye med, annet enn vi får svindler som spiller på noen privat information så må vi liksom huske på at ja, dette kan noen ha fått tak i. Men det er en ting som er lett å gjøre, det er å ha sikre, gode passord. To-faktor-autentisering, og også tenke etter den som er mottakerne av meldingen vår, hvor god sikkerhet har antageligvis den personen rundt det å få meldingene fra oss. Men hva er to faktor Eller to-faktor-autentisering er jo det at vi får en ekstra sikkerhetsmekanisme. Så når vi skriver inn passere vårt, så får vi kanskje en tekstmelding med en kode som skal inn. Vi kan bruke bank-ID-brikka vår, vi kan bruke kodebrikker, det kan være noen app. Som, som gir en ekstra kode, men et eller annet i tillegg til passordet, som veldig ofte er noe vi har, altså en eller annen brikke, et kodekort, et eller som noen må ha fysisk tilgang på. Og dette kan aktiveres i stort sett alle tjenester, altså Facebook, Google, Dropbox, alle disse store tjenestene, kan ha tofaktoritetisering, men vi må skru det på selv. Og det er jo absolut å anbefale å gjøre det. Litt mer jobb for å logge in, men det øker sikkerheten så utrolig mye.